لك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية إن مفهوم تناسخ الأرواح موجود بالفعل حسب اعتقاد بعض الديانات تعتقد العديد من الديانات مثل البوذية والهندية والسيخية والجينية بأنه بعد الموت يتم اعاده توطين الروح او تقمصها في جسد شخص اخر. وعلى الرغم من اعتقادهم بان الروح المعاصره لا تتذكر حياتها الماضيه، فانه يوجد بالفعل في عالمنا عده اشخاص يتذكرون بوضوح لحظات من حياتهم الماضيه. لكن في البدايه ادعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم منا كل ما هو جديد. هيا لنبدا. واحد. شانتي ديفي ولدت شانتي ديفي في مدينة دلهي في الهند عام 1926 وبدأت شانتي تتذكر حياتها الماضية عندما بلغت سن الرابعة من عمرها حيث أخبرت والديها بأنها في حقيقة الأمر تعيش مع زوجها في مدينة مادورا الهندية في البداية لم يصدقها الأباء وعندما بلغت سن السادسة من عمرها حاولت الهروب إلى مادورا لكنهم تمكنوا من منعها من الهروب حينها ذهبت شانتي إلى معلمها وأخبرته أن اسم زوجها هو كاديرناث لاحظ المعلم بدوره أن لهجة شانتي تتوافق تماماً مع لهجة المادورية أكثر من لهجة داهي ثم أخبرت معلمتها أن اسم زوجها هو كيدرناث وسرعان ما تم العثور بالفعل على رجل في مادورا يدعى كيدرناث والذي أكد أن زوجته اللوك ديبي قد اختفت بالفعل بعد الولادة وأن هذا حدث منذ تسع سنوات عند المقابلة تعرفت شانتي على الفور على كيدار ناث وكذلك على جميع افراد اسرتها من الحياة الماضية. تجدر الاشارة إلى أن هذه القصة غير العادية وصلت حتى إلى مهاتما غاندي وهو الزعيم الروحي للهند والذي أكد بنفسه أن شانتي كانت بالفعل استنساخا لروح اللوكتيبي. 2. جيفري كين منذ بضع سنوات شعر جيفري كان الرئيس الأمريكي المتقاعد لمكافحة الحرائق برغبة لا يمكن تفسيرها في زيارة ميدان وقعت فيه معركة أنتي تام وبالتحديد في الحرب الأهلية الأمريكية عام 1862 وبالفعل ذهب جيفري إلى هناك كأنه سائح وعندما وصل إلى المكان بدأ يشعر بمشاعر لا تصدق إلى جانب شعوره بألم عقلي وجسدي وكما ذكر جيفري اعتقد أنه كان على وشك التعرض لأزمة قلبية وكانت النتيجة أنه تشاور مع المتخصصين وخلال إحدى الجلسات بدأت هذه العبارة تتردد في رأس جيفري ليس الآن حدث كل شيء دون سبب وبدأ جيفري يقول هذه العبارة لأحد المتخصصين باستمرار ليس الآن بعد ذلك أصبح جيفري مهتماً بموضوع الحرب الأهلية الأمريكية وبدأ في تصفح الأدب في المكتبات ودور المحفوظات المحلية وفي أحد المصادر وجد مقالاً عن جون براون جوردن التي شارك في الحرب الأهلية الأمريكية وقاد القوات العسكرية في معركة أنتتام مكرراً عبارة ليس الآن بالأضافة إلى ذلك وجد جيفري صورة للجنرال وفوجئ بماد التشابه بينهما في المظهر الخارجي وكذلك تذكر جيفري أنه في سن الثلاثين اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى بسبب شعوره بألم شديد في منطقة الفك تخيل دهشته عندما علم أنه في سن الثلاثين تم إطلاق الرصاص على وجه الجنرال جوردن مما أدى إلى إصابته بجروح في نفس منطقة الفك وفي نفس المكان الذي أصيب فيه جوردن ظهرت علامات إصابة لدى جيفري يوجد هنا الكثير من المصادفات التي تشير إلى أن كل شيء لم يكن مجرد صدفة لذا أعتقد أن هذه القصة تثبت أن تناسخ الأرواح موجود بالتأكيد في عالمنا. ثلاثة. توأمة بولوك. عاش سيد بولوك وزوجته في مدينة هيكسهام في إنجلترا، وفي عام 1957 حدثت مأساة اختفاء ابنتيهما جاكلين وجيوانا ولم يتمكن الزوجان من العثور عليهما. بعد مرور عام على المأساه، أنجبت زوجة بولوك فتاتين توأم. وقد أطلق عليهما اسم جيريان وجينيفر. غادرت عائلة بولوك مسقط رأسها لعدة سنوات عندما كان توأم صغيرين جدا. وعندما عادوا جميعا مرة أخرى، بدأت جيريان وجينيفر يؤكدان أنهما قد زارا هذه الأماكن في هيكسهام والتي لم يروها من قبل. بالأضافة إلى ذلك قام بتسمية جميع الألعاب الفخمة لجاكلين وجوانا كما ذكر أيضا أنهما ذهبا إلى نفس المدرسة التي كان يذهب إليها الفتاتان المفقودتان أضف إلى ذلك أن السيدة بولوك لاحظ على رأس جينيفر منذ ولادتها وجود خط أبيض يشبه تلك الندبه التي تلقتها جاكلين بعد سقوطها من الدراجة كما يوجد أيضا على ساق جينيفر نفس الوحمة التي كانت توجد على ساق جاكلين المفقودة بعد أن بلغتا جيريان وجينيفر الخامسة من عمرهما، بدأت ذكرياتهما عن الحياة الماضية في التلاشي وسرعان ما اختفت بالكامل، ولكن على أي حال هذه القصة بالتأكيد تعد واحدة من أكثر القصص الفريدة والمدهشة عن تناسخ الأرواح. 4- سام تايلور ربما تعد القصة التالية من أكثر قصص اليوم إثارة للحوف والدهجة قام الدكتور جيم تاكر من جامعة فيرجينيا بدراسة قصة يدعى سام تايلور وكما أخبرنا الدكتور أن سام عندما بلغ من العمر أربع سنوات عرض عليه ولده ألبوما قديما به صور جده لم يرى سام هذه الصورة من قبل ومع ذلك بمجرد أن رأى صورة لسيارة جده الأولى أشار إليها وقال إنها تنتمي له بالإضافة إلى ذلك عندما عرضت عليه صور جده نفسه أجاب أن هذا هو نفسه أصيب الأباء بالصدمة الشديدة بالإضافة إلى ذلك ذات مرة كان الأب يغير حفاضة سام فنظر إليه سام وقال عندما كنت في نفس عمرك كنت أغير لك حفاضاتك أيضا بعد ذلك بدأ سام يخبر والديه بتفاصيل الحياة الشخصية لجده والذي لم يكن يعرفه على الإطلاق ومن المثير للدهشة أن كل ما قاله سام كان حقيقيا بنسبة مئة في من المحتمل أن يكون سام تايلور تناسخا لروح جده الذي وافته المنية قبل سنة ونصف من ولادته وهذه الحالة ببساطة لا تصدق ولا يمكن تفسيرها 6- <تصفيق> نزع قام الدكتور هارالدسون من جامعه ايسلندا بدراسه قصه صبي لبناني يدعى نازيه الدناف وبالتحديد في عام 2000 وكما اخبرنا ان نازيه بدأ يخبر والديه عن حياته الماضيه بمجرد انه بدأ يتعلم الكلام اخبرهم عن الاسلحه التي يزعم انهم تركها في حياته السابقه بالاضافه الى ذلك فوجئ الوالدان بان ابنهما في تلك السن بدأ يظهر تماما متزايدا تجاه السجائر والويسكي وأخيرا قال إنه في حياته الماضية كان يعيش في بلدة قريبة مجاورة. سأل نزيه والديه عما إذا كان بإمكانهم الذهاب إلى هناك أو لا. لكن وافق الوالدان على الذهاب معه إلى مدينة بيرشمون والتي كانت على بعد حوالي 20 كيلومترا من منزلهم. عند وصولهم إلى المكان أثبتوا أنه ذات يوم كان هناك رجل يدعى فؤاد أسعد حجاج يعيش هناك. ومن المثير للدهشة أن كل تفاصيل حياته كانت متوافقه تماما مع ما قاله الصبي سرعان ما ذهبوا الى منزل ارمله حجاج والتي سالت الصبي بعض الاسئله للتحقق مما يقول كانت الاسئله شيئا من هذا القبيل من وضع اساس هذه البوابه عند مدخل المنزل من الذي قام بطلاء الجدران وغيرها من الاسئله والمدهش ان نازيه تمكن من الاجابه عن جميع الاسئله بشكل صحيح مما جعل الاقارب والاهل يقتنعون بان الصبي كان يقول الحقيقه وانه يتذكر حياته الماضيه تشيز بومان أما هذه الحالة فهي حالة فريدة من نوعها لأن تشيز لم يخبر أحدًا مطلقًا عن حياته الماضية فقد أصبح هذا معروفًا فقط من خلال جلسات التنويم المغناطيسي ولد تشيز وهو يعاني من فوبيا من الأصوات المرتفعة والتي كانت تزداد مع تقدم العمر وغالبًا ما كانت تطارده كوابيس مخيفة وأحيانًا يظهر على معصمه طفح جلدي غريب قررت والدته أن تأخذه إلى أخصائي التنويم المغناطيسي ونتيجة للجلسات اكتشفوا اشياء مثيرة حقا. اتضح ان تشيز كان جنديا امريكيا من اصل افريقي في الحرب الاهليه الامريكيه. ربما هذه ليست سوى صدفه، بل انها حقيقه تؤكد وجود تناسخ الارواح في عالمنا. الى هنا ينتهي هذا المقطع، شكرا للمشاهده، الى اللقاء.